Трещи, земята се тресе и стоя, се изгубва облак. О, Боже Господи, Боже Господи, Исус е Кристе, закрили го, момчето ми, по му е постоянче. Да За ръка отиде преврачка. Дете през коледните празници. А, вие поетите. Душевната храна и е всичко за вас. Вие, еднички, не сте обсебени от материализма. Че ако не бяхте вие поетите, ние трябваше да се гръмнем, да си умрем без идеал. А, ето, ето, сега ще ви дам лекарство. Ядели се, ли се? Духовно отношение беше полезно. Тогава. Защо не живи Защото у нас парото не може да храни. Лоечите губят звезди в небето. Рече доктора и се замисли. Вижте какво! Аз имам две за жени, Но и двете са да бяха никога нямаше да ги дам на календаржия! Изрази мнението си по-среднено. Но виж какво е Обади се Катика, която до този момент си мълчеше и нищо не казваше. Ние ще живеем и ще умрем, без да ставим, абсолютно. Веседата да стана и лечих, но после много се лечи когато не е склонна Преди това, Катика погледа жена си с Ти пък, благодаря на мен, това пушки, ма. <laughs> Къде по -ноч? Костите се раздотинаха попинали в горазположе. След като се заходи врахнята, Микиворов отново погледна жена сия. Но кога се метода? В моя род, никога не има е отросаци. И никога няма да има. И без пара. Много 20 грама за по а дър, няма хляб, няма дърва? Общинските съветници се гушат балтоните си, потропват галуши и протягат се, се към високата джугуйна печка, и си го в този ужасен ден на да да е живота. Тя се настанява върху хрената, бледна, трепереща. Отгръщаме и двамата се спускаме в бездната. Шейната лети надолу като стрела. Ръсича въздуха и той свири в ушите ни. Ще по страните и иска да ни свали. Иска да ни свали учие От, от напора на вятъра ние нямаме сили да дишаме. Като че ли самия дявол дърва. ни дърпа. Прекрасно е. Негова комина, дим, лила, мотая. Нахумина, дим, Молиш май, Теменушка! Теменушка! Майка да стоя, ще направи и помиташ. Да Теменушка! Теменушка! Теменушка. Теменушка. Теменушка. Момичен брица се затича към ме. Нарвина, <coughs> но на не ме съжалявайте, не дейте, защото на мен така ми харесва. Харесва ми да съм ников. Вървя в новогодишната нощ по вечерните улици. Заставам под някоя лампа и гледам ровените на снежинки. Надничам през ярко светените прозорци, а там жени, мъже разговори, щъкнищи деца, коледни алхии, карамелизирани пукърки. Аз през това време се гощавам със сенки. Честно, хубаво ми е. Само дето ми е студено и дето хората напрекъснато ме питат, как съм стигнал до тук и какво толкова съм преживял? Какво ли? Пречупил съм се. От далечното ми минало съм се пречупил. Тестото съм си се пречупил. Така казва моя психоаналитик. Вие имате ли сте такъв? О, много е хубаво. Всичко. Исках го и пишех на дядо мраз. Пишех му да ми донесе такъв фотоапарат. После тайно отивах в градската почта и пусках писмата. Но никога не получих такъв фотоапарат. Исках го, сънъвах но никога не казах и чаках. Чаках моя фотоапарат. Една зима бях се върнал тъпни в... а, от казармата и бях поради някаква причина останал сам на нова година. Малко преди 12 на вратата се почук. Отварям аз и кой да видя дядо Мраз. Врадата му се беше разлепила и кръчолите му се виждаха. Вие ли сте вика, той е той? Е. Аз съм ви Бръкнал в чувала с подаръцата и извадя един фотоапарат. Подаря го и си тръм. Стоях като трес. В граждана на Куншо. За изпреждан. Пием си ни в малко и изведнъж ми тук идеята всеки един от нас да си разкаже най- първата случка, така, първата избърка, първия резил причина. И, и ми викат на мене, айде разказвай, айде яс. и аз. Моята история е така. Дея за претворя. Малка е метанична, но познае. Нищо, нищо нищото покояват не. Аз И аз почвам. Бях девет години, когато моето семейство беше поканено на гостила една боговлиятелна личност. По това време беше женен за руски, на човека. както се случваше, майка ми се цели три лопки, докато избере най-подходящото. А Мене ми облякаха в костюмчик. Увидих, че на вечерята нашите нещо се притесняват. Но, както и да е, аз бях съвсем потресен, когато видях дъщеричката на този човек. Невъваят много създание, което на всичкото отгоре се казваше Зинаида. Зиво не обрек, какво скидам. Сервирахте на нас децата отделно една чуника, каночца, кисели таста и от вишня. не ни, ни даваха да се Аз спях Света Почварко, Иван Килдео, Мила Клитрова, Стефана Гардева, Милица Атанасова Ератова, и Мара Сихарова, Мара Ихминовска. По вкусно и по вкусно включили се Владимир Трандафилов, Иван Наушева, дори сподиме. За първ директор е поканен известен историчен актьор Стоян Бачварда. И така около житлото Христово се ражда и Баринския театър. И какво ще.. И ние живите, какво ще вземе сега в това пътешествие през космоса на години, може би стенограмата, от това забележително съдание през зимата на 1921 година. Ще ни сметна зауди. И театъра ние не ще им пари. Срамно ще бъде да се откажем. И пак, когато е зима, острия барински вятър дига облаци сняг.